Utazni mindig izgalmas dolog volt, de a nyaralás többet jelent egy utazásnál. Attól különleges, hogy oda utazhatsz, ahová te akarsz, azokkal, akiket szeretsz. Minden utazásnak saját története van, de minden történet veled lesz teljes. Foglaj időben, március 1 ig kihagyhatatlan nyári előfoglalási akcióval várunk. IBUSZ. Veled kerek a világ.